Je yeah, ahoj, zrovna balím na výlet. Podle předpovědi počasí má být celý týden slunečno. Takže tričko, plavky, svetr, pláštěnka a gumovky. No, nedivte se, počasí je vrtkavé a může se každou chvíli změnit, takže je lepší být připraven. Myslíte si, že přeháním? Tak pojďte za mnou, já vám něco ukážu. Kvalně. já roztočím tohle kivadlo a vy se v jeho pohybu budete snažit najít nějakou pravidelnost. Tak co? Žádná pravidelnost v tom není. Tohle je totiž krásná ukázka teorie chaosu. Chaotické kivadlo. A jak už název napovídá, v jeho pohybu panuje naprostý chaos. Teda co se z pohledu fyziky týče. Tam chaos znamená trošku něco jiného, než naprostý nepořádek. Chaotické kivadlo představuje systém, který je velmi citlivý na změny počátečních podmínek. Po každé, když se tyto podmínky změní, změní se i výsledné chování systému. No a protože ke změnám zde dochází neustále, jeví se pak výsledné chování kivadla jako zcela náhodné. No a jakou to má souvislost s počasím? Počasí je velmi složitý systém, v němž je vše, vše vzájemně propojeno. Podobně jako je tomu tady u tohoto kivadla. No a díky tomu je i počasí velmi citlivé na změny počátečních podmínek. Navíc faktorů, které mohou počasí ovlivnit, je opravdu hodně. Patří sem například teplota a vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, směr a rychlost větru, nebo jak moc a jak dlouho svítí slunce. Navíc se všechny tyto faktory navzájem ovlivňují, a tak změna jednoho může snadno vést ke změně druhého. Možná už jste slyšeli o efektu motýlých přídel, podle kterého i něco tak nepatrného jako mávnutí křídel motýla dokáže na druhé straně Zeměkoule vyvolat hurikán. Ale nebojte, ve skutečnosti počasí až tak moc citlivé není. Je to ale velmi trefné přirovnání a právě proto se v souvislosti s teorií chaosu často používá. Jak asi tušíte, předpovědět, jak se takový systém bude chovat, není vůbec jednoduché. A to ani v případě počasí. Avšak díky moderním technologiím a novým poznatkům se nám to daří rok od roku lépe. Dnes je pravděpodobnost, že se nám podaří správně odhadnout počasí na další den okolo 95% a na další týden okolo 70%. O tom, co to je pravděpodobnost, si ale povíme zase někdy příště. A jak se z teorií chaosu vypořádat v běžném životě? No, nejistější asi bude, když se připravíte na všechny možné alternativy. Ale nezapomeňte, nic se nemá přehánět. Tak ahoj!